Це той чудовий момент, коли російська армія біжить, аж гай гуде, і стає головним спонсором ЗСУ, залишаючи нам багато цікавих іграшок.